Halálra idegesít, hogy tényleg mindenhol ezt hallom. Keninek viszont bejön. Húzok azok ajánlni. Ja én is! Yes. A picsága! Kúsoljátok már el! Leléptem császkok!